Tällä videolla katsotaan, miten saat siirrettyä kaikki viitteesi RefWorksista Zoteroon. Kirjaudu ensin RefWorks-tilillesi osoitteessa refworks.proquest.com. Valitse haluamasi viitteesi RefWorksissa. Voit siirtää kaikki viitteesi kerrallaan, tai jos viitteesi ovat RefWorksissa laiteutuna kansioihin, ja haluat säilyttää rakenteen Zoterossa, niin siirrä viitteet kansio kerrallaan. Siirretään tässä videossa kuitenkin kaikki viitteet kerrallaan. Valitse ensin On References-sivulla Display-kohdasta riittävän suuri määrä viitteitä yhdelle näytölle, jotta saat valittua kaikki viitteesi yhdellä kertaa. Jos sinulla on enemmän kuin 2000 viitettä ref siirrä viitteet useammassa erässä. Valitse seuraavaksi ylälaidon valikosta Share ja Export References. Valitse avautuvasta ikkunasta formaatiksi ris format ja klikkaa Export. Voit avata tiedoston suoraan soterossa tai tallentaa export.RIS-tiedoston koneellesi. Avaa seuraavaksi sotero. ja valitse File-valikosta Import. Klikkaa Next. Valitse äsken lataamasi Export-tiedosto koneeltasi ja avaa se. Options-ikkunassa voit valita, haluatko luoda siirtämällesi viitteille uuden kansion. Valitse Place imported collections and items into new collection sekä tiedostojen käsittelyn. Valitse Copy files to the Sotero storage folder ja klikkaa Next. Kun viitteiden tuonti on valmista, löydät importoimasi viitteet Soterosta Export-nimisestä kansiosta, jonka voit nimetä uudelleen.